محمد شو؟ مطول؟ لا يلا يلا هي شوية زلمة يلا احنا تصوير الحب هو يا زلمة، خلص يلا حب اليوم صار بده مصاري لا ليعيش ويدوم بده مصروف من غيره ما في ورد ودبدوب واللي بهجر لل كل ضروع انا لو ابن فرر ما كان هذا حالم شي على حالي تعبان وعايش بن موص الخريم انا لو ابن فرر ما كان هذا حالم شي على حالي تعبان وعايش بن موص من بالي وحرمت مش عادي محساس او مجروح بس الحال مش ميسور واللي بوضعي ليش يحب بكره ينوح ما انا لو إبني فرير ما كان هذا حالي وشي على حالي تعبان وعايش بالنور ما انا لو ابن فير، ما كان هذا حالي وجاي على حالي تعبان وعايش بالنص الخابي ما, ما لو ابن فير بينا بينا ما انا لو ابن فير ما انا لو ابن فير ما كان هذا عايش بالنص الخالي ما لو وابن فقير ما كان هذا حالي وجاي على حالي تعبان وعايش بالنص الخالي